Новий равнове, факти топіні, сихохохолевання, правди стерти лінії. Хтось задає кому? А ти забвений, воля в 23 року. Витання свободи на триває волі. Реведемо історії. Епічна толях і Тизенгаузен, потім Петро Черник, Соляр Катерина, Кучер Андреїна, Дмитро. Жанден знову, та знову режим тиші я знаю. Але завжди прагну, шукаю зміст поміж рядків, як сирота прагне батьків. Це пана бендері. Лави герої тут мене собою. 5 мільйонів мінус. де українізація. вдар по фонду, Рости дивищих фінація. Зробимо магнітом. знову мали повну часу Буде контрнаступ Буде перемога Ми зможемо подолати Співають дружно гармати Три вороги сепадав дери Лави герої всуть мене запоюю Металас лори чам до войере Агода придиму рау сичас Зричами с Повітрі прапори степа, на брендери. знову річ нова.